Olen Virpispangar osalta. Tarjoamme työpaikoille, yrityksille ja yrittäjille osaamisen kehittämisen palveluita. Selvitämme osaamistarpeita ja suunnittelemme ja toteutamme koulutuksia yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Osaalta suunta on työhön ja työelämään. Osallistumalla asiakastilaisuuksiin ja tekemällä yhteistyötä varmistat osaamisen osuvuutta työpaikalla. Lisää tietoa asiakastilaisuuksistamme ja palveluistamme löydät Osaon somekanavilta. Osao. Kaikki on mahdollista.